Ще раз вітаю, дорогі змальчани, вітаю всіх з Днем Державного Тризуба України. І сьогодні відділ зв'язків з громадськістю патрульної поліції «Ізмаїла» проводить на базі благодійного фонду «Карітас» урок для дітей з виготовлення орігамі, а саме трузуба України. Крім того, для дітей найменшого віку було запропоновано їм виготовляти власноруч флікери, що вони успішно. Впоралися. Цей захід з виготовлення флікарів світово-відбувальних елементів вже другий на базі карітесу. Ми і надалі будемо продовжувати співпрацювати з даним благодійним фондом. Крім того, у нас дуже багато занять заплановано і в інших навчальних закладах, аби діти змогли виготовляти світлоповертальні елементи, носити їх з собою, будь-коли, будь-де аби бути помітним на дорозі. А дорослих я хочу закликати, також вдягати своїх дітей у світлі кольори, аби їх було дуже видно на дорозі, враховуючи те, що вимикається вуличне освітлення. Бажаю всім здоров'я, вітаю всіх зі святом і дотримайтесь правил дорожнього руху.